П'ятниця зібралася на майданчику біля дитячого світу, щоб привернути увагу світової спільноти і тих організацій, які давали обіцянки, і зобов'язання брали на себе про дотримання конвенції Женевської. І сьогодні ми знову зібралися, щоб підтримати родини військовополонених і згадати тих, хто віддав своє життя, виборюючи нашу з вами незалежність. Хмельницька волонтерка Леся Стебло нагадує про мету безстрокової акції Поверніть героїв додому». Серед її учасників – небайдужі містяни і ті, хто чекають рідних з полону. Міцно тримає портрет сина в руках пані Тетяна. Вона – мати медика полку «Азов». Знаходився на «Азовсталі», всіма іншими. 17 травня вийшов, 25 серпня написав есемеску, я там, де і був, і все. Ось ця вся інформація, що ми маємо, більше зв'язку не маємо. Ми ж не знаємо, де і що. Підтримати рідних українських бранців прийшла на акцію хмельничанка Надія Годованюк, яка дочекалася чоловіка з полону. До Хмельницького, розповіла, він ще не повернувся, та з ним вже бачилася. Худенький, знесилений, трошки, як сказати, не такий активний, як завжди, але Саме головне, що радує тішить, що здоровий, що він в Україні, що він отримує кваліфіковану медичну допомогу, яка допоможе йому реабілітуватися. Надія говорить, чоловік змінився не лише зовні, а й внутрішньо каже, я хочу з тобою в гори поїхати, так? я хочу будинок чи квартиру, будь-що неважливо, ми хочемо облаштовувати типу, своє житло, я би хотів там дітей кудись звозити. Тобто, якщо раніше це була служба, робота, і якби ми е, старались вписувати це все, то зараз, е, звісно, робота, служба, вона буде. Коли були думки один на один з собою, то мрії були про такі прості сімейні цінності, про зустрічі з друзями. Від дитячого світу учасники безстрокової акції поверніть Героїв додому з плакатами та прапорами в руках пройшли вулицею Проскурівською, вигукуючи патріотичні гасла. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.